Odlazite partnera horizontalno. Znači tamo. Zašto? Zato što kad ga gurnete, on u tom guranju, dok odlazi od vas, može da vas poseće, dajte. Ako uradite opul, nije ovo, uze vas da i seče. I neće naravno ni da padne. A, da bi nešto palo a, dole, morate da to podignete gore. Međutim, šta je problem? Problem je što u ovoj pozici, i ne možete vi njega sa mačem da gore. Ali morate da u njemu izazovete osjećaj kao da se podiga u gore. Kad patet zamahne, kad siđete dole, taj pokret dole, treba da izazove znači, ovakav pokret u njemu. Da znači, morate dobro zbogla ček, e, s, razumete. Da Isto i s druge strane. Sad, znači u ovoj poziciji preko što je ovo stiglo u opšte, bi morao volete te do. Hajde dole ne treba da ide ovako nisko koliko sam ja pokazao. Znači pokret je a, kao da se odbije. ruke treba da budu u poziciji za šome luči ike undo. Znači jedan i drugo ruka treba da imaju tu ugao. Tako da u stvari Uh, od tog pokreta dole, kada se njemu desi ovo, vi u tom momentu treba rveći da se djižete i da nastojete vaše ruke na partnerove ruke. Znači, gledajte. Da e sad, uh, nemojte, morate da uđete pravo na partnera. Znači, ovo je najklješće kutanje. Ovo ovako pravo. Jer, pa ako odete, uh, Kako bih rekao ovako, malo polukružno na jednu, ili polukružno na drugu stranu, onda okrećete partera gledati. I onda on može i da vas steđe i da seđe. Isto i sa druge stvari. Znači ako odete sa strane, on vas seđe. Morate da odete pravo. Pravo. Pravo. I ovde, vaše ruke moraju da blokiraju, pogledajte, moraju da blokiraju, portero leguke da ne može mačka val. ruke nesavitljive, elastične sa bek. ona nastavlja da uplizava napred i vaši kukovi dolu do. znači sve tone dole i i ruke dolu do. pa je, i sve tone dole. sve tone dole. znači uknižavate i sve se istepone. Morate pravo dole, tako da on kad pada ne može da zamahne ka vama. Dobre, da sečeš. Vidite, ne može da seče. Pravite režbu iz treće grupe vesli sajućo ja gundo. To izgleda ovako. Znači da bi se kretao po pravoj liniji, ova noga odenata. Stojite u formi trugla, pokret je isti, znači, tamo, da li vidite, znači stojimo ovako, dole, prednja, zadnja, prednja, tome, tome, prednja, zadnja, prednja, tome, tako dakle, da onda dođe, ja proklizavam, ja sve radim ono što sam vam pokazao da treba da radite, ali proklizavam tamo. mače parterove ruke koje mogu okrenuti ga da vamo. To znači, kada dolazi sa ove strane, a, ova ruka je sa unutrašnje strane između njegove ruke koja napred drži boke a, i a, ove druge ruke. Ova druga ruka ide u ovu. I sad gledajte, ova ruka tera pravo dole sa ove strane ova druga ruka tera pravo dole sa ove strane tako da njegova ramena se ne okreće. Znači, ako jedna i druga ruka krenu sa jedne strane njegove glave, ako krenem tamo, on će mi se okrenere odavde, ako krenem tamo, on će se okrenere odavde. Znači, jedna ruka ide s jedne strane glave, druga ruka sa druge strane glave. I pokret je, kao da sam ga upatio ovako za uš i ovako spustio dolom, Da znači, kad dođe s druge strane, opet je ova ruka tako da je njegova ruka spolja, moja ruka s unutrašnje strane kamarču, između ove dve ruke, a ova druga ruka ovam. I opet, ova ruka ide s ove strane glavne dole, a ova ruka ide s druge strane dole. I, naravno, pre nego što krenu ruka, krenu ova ruka. Pravite pita i partnerča dolazi brazilom kako hoće. A vi morate da imate usmerenje kroz partnera da biste mogli da procenite kada treba da uđete, da ne uđete prerano i da ne uđete prekasno. by 3